Premierul Italiei, Paolo Gentiloni, a demisionat. Premierul Italiei, Paolo Gentiloni, sublinierea i-a prezentat sâmbătă seara demisia, după ce noul Parlament de la Roma sublinierea i-a preluat atribuțiile, informează AFP. Cabinetul condus de Gentilon va continua să gestioneze problemele curente până la formarea unui nou guvern. Camera deputaților Sublinierei Senatul italian sublinierei au desemnat sute pre subliniere din ci, de sublinierei nu există o majoritate în niciuna din camere. Cualicia de dreapta condus de Silvio Berlus con subliniere Populist Movimento 5 Stele. mi subliniere care a 5 stele, m 5 se, au ajuns la un acord pentru instalarea la conducerea deputaților a lui Roberto Fico, din partea m 5 s respectiva avocate Elisabetta Albertica Casellati, prima femeie presubliniere dinta senatului. Deocamdat, coaliția de centru stânga a lui Gentiloni s-a plasat în opoziție. El urma să îi informeze pe liderii celor două camere parlamentare, conform cutumei. după ce sublinierea i-a înaintat demisia presublinierea subliniere dintelui Republicii, Sergio Mattarella. Acesta ar putea invita partidele la consultri începând de marci, după constituirea grupurilor parlamentare. Presa italiană anticipează însă, potrivit AFP, ce procesul de constituire a unei noi majorici va fi amânat până în 3 aprilie, după vacanța de pas subliniere